في السابع من يناير لعام 1943 وتحديدا في الغرفة رقم 3327 في أحد فنادق نيويورك الأمريكية اختفى العالم الصربي نيكولا تسلا وللأبد بدون أن يعثر على أي جثمان له بعدما أرادت المحافل الثلاثة عشر الوصول لأعظم اختراع له على الإطلاق أطلق عليه اسم شعاع السلام وقال أن من شأن هذا السلاح أن ينهي الحروب حول العالم ولكنه وللاسف وقع في أيدي أشد النفوس مرضا وتعطشا للدماء وبات يعرف حول العالم بشعاع الموت والخبر الغير مفرح أنه بات جاهزا الآن تخيل شعاعا من الطاقة يمكن أن يسقط الطائرات من على بعد أميال. او جدارا غير مرئي من الطاقه الكهرومغناطيسيه تشكل قبه كالدرع الحديدي تحمي اي دوله من اي غزو ومن يتجرا على دخول مجالها سيتبخر في غضون ثواني هذا السلاح ان وجد وبكل تاكيد ستتسابق عليه اعظم دول العالم والذي من شانه ان يقلب الموازين وبالشكل المعاكس كان حلم تسلا هو إيجاد طريقة لبث قوة غير محدودة من الطاقة عبر الهواء وقد تمكن فعلا من تطوير عدد من الأجهزة التي يمكنها نقل الطاقة الكهربائية لاسلكيا وفي عام 1934 ادعى اكتشافه لجهاز مذهل جهاز يمكن أن يسقط أي جسم عن بعد مسافة أميال وبالقوة الكهربائية وفي احد ليالي عام 1937 اجتمع تسلا في السفارة اليغوزلافية واخبرهم انه تمكن من امتلاك سلاح شديد القوة جاء ذكره في مقابلة مع مجلة التايمز فسر فيه تسلا مبدأ القوة عن بعد او كما يعرف بالطاقة الموجهة وقد وصف بالحرف الواحد أنه جهاز قادر على تدمير أسراب من الطائرات أو حتى جيشا كاملا عن بعد مسافة 400 كيلومتر وصرح أنه سيكشفه للعالم في غضون أشهر معدودة ولكن في وقت لاحق ومن نفس العام تعرض تسلا لحادث سيارة أثناء عبوره أحد الشوارع وبقي هذا السلاح طي الكتمان واتجه فجأة للعيش منعزلا في فندق نيويوركر الواقع في مدينة نيويورك الولايات المتحدة لغاية عام 1943 إلى أن اختفى منه وبدون أثر قبل إعلان خبر اختفائه توجه قادة من الجيش الأمريكي إلى مقر تسلا في الفندق وصادرت كافة الوثائق السرية الخاصة به قبل أن تضع أي جهة أخرى يدها عليها وتقول الأنباء أن الحكومة أخذت ابتكار سر شعاع الموت وتمت تجربته خلال الحرب الباردة عندما ظهرت في هذه الفتره اسلحه الطاقه مما يعني انها استخدمت وثائق تسلا لتطوير المزيد من التقنيات وفي الاونه الاخيره كشف سر هذا السلاح بشكل علني وأمام الجميع على أنه شعاع من جسيمات نظرية أو كهرومغناطيسيه تستخدم كسلاح قادر على إطلاق جسيمات تتراوح بين الكبيرة وذات الحجم المجهري تصل لمجالات بعيدة جدا وبطاقة تعادل تريليونات المرات مما يمكن أن يحمله أي نوع من أنواع الأشعة الأخرى أي آلاف الأحصنة من الطاقة التي يمكن بثها بتيار أرفع من الشعرة لا يمكن لأي شيء مقاومته على الإطلاق وبناء على هذا الوصف سيتكون الجهاز من برج كبير مثبت فوق بناء في موقع قريب من الشاطئ أو من المنشآت الحيوية عبر مسافة تدميرية تصل إلى 322 كيلو قد يسأل الكثير منكم ما هو الدليل على وجود هذا السلاح الأدلة تكشف من الواقع مما أعلن رسميا واعتمد بشكل مباشر على هذه التقنية ففي حرب العراق استعمل الجيش الأمريكي أسلحة طاقة كهرومغناطيسية من ضمنها أسلحة الميكروويف عالية الطاقة لتدمير وتشويش الأنظمة الإلكترونية العراقية وفي الثامن عشر من مارس لعام 2009 أعلنت شركة نورثروب جرومان بأن مهندسيها نجحوا في بناء واختبار ليزر كهربائي قادر على إنتاج 100 كيلو واط من الأشعة يستخدم لتدمير صواريخ كروز والقذائف وفي التاسع عشر من يوليو لعام 2010 كشف عن ليزر مضاد للطائرات في عروض فارنبرو ووصف بأنه نظام القضاء على أسلحة الليزر بينما أعلنت البحرية الأمريكية على عناوين الصحف في عام 2014 عن سلاح ليزري موجه للطاقة يستخدم على متن السفن العسكرية لإنتاج طاقة شديدة القوة قيل أن الهدف منه دفاعي وبعد ذلك تفاجأ العالم بأجهزة الصد الفعال والتي تستعمل مصدر أشعة الميكروويف لتسخين الماء في جلد الهدف مما يسبب ألما جسديا لا يطاق يتم تطوير هذا السلاح في مختبر أبحاث سلاح الطيران الأمريكي بالتعاون مع شركة ريثيون وهي شركة مقاولات دفاعية خاصة أعلن أنه سلاح لمكافحة الشغب ومن الاسلحه الاخرى التي تم اعلانها سلاح ديزلر وهو من اسلحه الطاقه الموجهه يستعمل الاشعه تحت الحمراء او الضوء المرئي ليعمي الاعداء بشكل مؤقت ويستخدم ضد البشر او ضد المستشعرات الخاصه بالاعداء وخصوصا مستشعرات الاشعه تحت الحمراء ويمكن ان يكون محمولا او مثبتا على سطح مركبه كما في الدبابه الروسيه تي 18 وتي 19